دکھایا ہو آپ نے اس کے سامنے مانگی ہو, مگر اس نے نہیں کی ہو اور اس کی تخلیق ایسی ہو کہ اس کی یاد میں آپ کی ہر نماز میں رونا ہے تو ہم اس شخص کو <laughs> بھیک مانگی ہو مگر اس نے نہیں کی ہو اور اس کی تخلیق ایسی ہو کہ اس کی یاد میں آپ کی ہر نماز میں رونا ہے تو ہم اس شخص کو کیسے معاف کر سکتے ہیں بہرحال مجھے دوسرا سوال تو سمجھ میں نہیں آیا باقی یہ والا میں بتا دیتا ہوں کسی نے آپ کا دل دکھایا ہو آپ نے اس کے آگے بھیک بھی مانگی ہو مگر اس نے کنسیڈر نہیں کی ہو تو آگے کا مجھے سوال سمجھ نہیں آیا کسی نے آ, آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو آپ نے اس کے آگے بھیک مانگی ہو اس نے کنسیڈر نہیں اسی کسی نے آپ کا بہت دل دکھایا آپ نے اس کے سامنے بھیگ مانگی ہو مگر اس نے کنسیڈر نہیں کی ہو ہوں آپ نے اس کے سامنے بھیگ مانگی ہو مگر اس نے کنسیڈر نہیں کیا بہن پہلی بات تو یہ ہے دنیا میں آپ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے اور دوسری بات کیا لوگ دنیا میں آپ کو خوش نہیں کر سکتے تیسری بات کیا انسان کو صرف اللہ ہی خوش کر مجھے جو لگتا ہے نعمت ہے اس کے اندر اگر آپ کو کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو آپ کا جانتے ہوں آپ کو سمجھتے ہوں آپ کے درد پیار محبت احساسات اندر کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں اور اس کو ریگاڈ رکھتے ہوں بڑی بات یہ ورنہ ملے گا نہیں آپ کو ایسا میں یہاں سے سب کو اچھا لگ رہا ہوں پاس آؤں گا آپ میرے پاس آئیں گے دو برتن ہیں کہیں نہ کہیں کھڑک جائیں گے آپس میں دس از ہیومن لائف انسان اور وہ مطلب ہم میں وہ چیز نہیں رہی ہے وہ جو پہلے زمانوں میں ہوتی تھی اور آج پر ہے انسانوں کا انسان سے بغیر مقصد اور لاس کے جو تعلق ہے بغیر کسی مقصد کے تعلق یہ مر گیا یہاں تو کنوینئنسز ہیں کمفرٹ زونز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جی ہماری کنفارمیٹی ہوتی ہے ریزنز کی بیسس کے اوپر جب ہم ویسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے نا کہ ہاں یار انسان ہے یار سمجھیں ایک, ایک ذات ہے تو آپ سب کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیں گے تو وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جہاں قومیں کچھ بنتی ہیں یہ ہو کہ جی میں جاؤں کہیں بھی جا کے بیٹھ جاؤں کسی سے بھی بات شروع ہر انسان میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا آپ کو پہلی بات یہاں پر یہ ہے لوگ نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں نہ آپ لوگوں کو کچھ دے سکتے ہیں دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی कس, کسی نے آپ کا دل دکھایا اور بھیک آپ مانگ رہے ہو تو پہلی بات ہے تو سوال ہی الٹا ہے دل بھی اس نے دکھایا اور بھیک بھی آپ مانگ رہے ہوں تو یہ ایک نفسیات کا وہ فیز ہوتا ہے جب انسان نا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دنیا کا مارا ترین شخص اور یو نو آلویز سیلف پٹی جسے کہتے ہیں اور یہ میں ہم پہ بھی بڑا فیص گزرا بھائی ہر وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے ہی غلطیاں کی میں نہیں غلطی آج بھی لگتا ہے لیکن اس کو ذرا ڈیل کرنے کا طریقہ ڈفرنٹ ہو گیا غلطی کلو بن یادم خطہ خیر الخطہ ان تمام اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ غلطیوں کا احساس خود کو رگنوں کو دکھانے دل... دلانے کا بھی نا ایک طریقہ ہوتا ہے اللہ انسان کو دیکھیں غلطیوں کا احساس کیسے کراتا ہے فوراً تو نہیں بجلیاں گرا دیتا ہے فوراً تو نہیں سب کچھ دل... اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں اس طرح آپ لوگوں کو بھی سمجھنا شروع کریں کبھی کبھی اگلے ایسے جوبن میں جا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی حرکتوں کا نا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور میں اپنی زندگی کے تجربوں سے بتا رہا ہوں بڑی بڑی جو جنگیں لی ہی ہیں ہم نے زندگی کے اندر صدیاں لگتی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی فرعون کو سمجھانے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السّلام کو کتنے پروسس سے گزارا ہے پہلے انہی کے گھر میں پالا پھر واقعی مطلب کتنا کچھ کیا پھر جا کے اس پر حجت قائم کی پھر ایک پروسیس کے ساتھ سامنے اس کو اس کو نیل ڈاؤن کیا کہ وہ نیچے آئے نیچے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک آپ دیکھیں جی پہلے مکے میں یہ دکھایا یہ دکھایا یہ دکھایا یہ دکھایا پھر, پھر, پھر. مطلب کتنا کچھ گُس سے گزارا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اون پہ یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ بھائی جان ہاتھ ہلکا کرتے ہیں ابھی بھی آپ ایک جینون ایک جینون کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں یہاں پر مگر نہیں ہو. تو ایک پارٹی وقت کے ساتھ مان جائے گی ایک پارٹی کچھ ہار کے بات مان جی گی ایک پارٹی اینڈ تک جائے گی اور ٹکا کے آپ سے پنگے لے گی اور ایک پارٹی ہوگی متکبروں کی جنہوں نے کسی حال میں دیکھنے ہی نہیں ہے نہ اپنے اندر کوئی شر دیکھنا ہے نہ آپ میں کوئی خیر دیکھنا ہے ایک پارٹی وہ اللہ کے عداموں سے برباد ہو جائے گی اور ایک وہ ہوں گے جن سے آپ کو جنگیں لڑ کے آپ کو انہیں احساس دلانا پڑے گا کہ آپ غلط تھے وہ قولی جنگ بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی جنگ بھی ہو سکتی بہرحال ایک وقت اور دوسری بات یہ انسانوں کو یہ جو بھیک مانگنے کا بھی جو کانسیپٹ ہے نا مطلب یہ الفاظ اچھے ہیں یار اللہ کی خاطر معاف کر دے میں تو اس سے اللہ کے لیے معافی میں آج پوری قوم سے کہتا ہوں جی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں گی جی ہو گئی ہوں گی مجھ سے غلطیاں مجھ سے جتنے ناراض بھی ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں جی مجھ سے غلطیاں مجھ مجھے معاف کر دیں ٹھیک ہے جی دانستہ گائے دنستہ جو بھی اب اس سے زیادہ آپ پیروں پہ کیوں پڑھیں کسی کے یہ اللہ اب افسو نے قرآن کی اللہ کیا کہتا؟ اس طرح سے جو بھیک مانگ نا یہ حق اللہ کا ہے وما یہ إِلَّ <اللہ> کی عید. کون بخش سکتا ہے گناہوں کو کون بخش سکتا ہے گناحوں کو سوائے اللہ کے تو بھی کیسے مانگنی چاہیے میں اللہ سے مانگنی چاہیے اور